На новому спортмайданчику гратиме у футбол віце-чемпіон світу з рукопашного бою учень сьомого Б класу Максим Баськов. Фізкультура проходила або в спортзалі, або проходила на подвір'ї школи. Але коли построїли біля садіка новий стадіон, то ми туди ходимо на фізкультуру. тут ми більше будемо грати в футбол. Наш клас більше любить футбол ніж баскетбол, волейбол. Для нас футбол це найкращий лучший спорт, бокс, футбол, єдиноборства. Новим спортивним майданчиком здоволена, і учениця п'ятого А класу Оксана Кондратюк. У нас не дуже великий той спортзал, він такий маленький, там тяжко дихати, можна сказати. А ось тут можна буде бігати, гратися, чисте повітря, грати в футбол. Бабуся третьокласниці Станіслава Капчинська каже, раніше діти на фізкультуру ходили на спортмайданчик дитячий садочок, що розташований поряд зі школою. Внучки в мене дві, Марічка, вона ходить в третій клас тут, а Соломійка ось цього цьому році піде в перший клас. Тільки містилися всі дітки по черзі в спортзалі. А ось останній рік ходили в садочок. Отут де нові відкрився в нас. То на майданчик до садочка ходили важко було, звичайно. Вчитель фізичної культури середньої загальноосвітньої школи номер 13 Володимир Нікольчук зізнається, в навчальному закладі мала тільки кімнату для спорту на 92 квадратних метрах. Двох пласом вже було тісно. Додає викладач. Відверто дуже плачевна ситуація, бо то, що так спортзалу такого не було. Бо ну по стандартах, щоб спортивний зал його не було. Була менша кімната, оборудована волейбольною сіткою. Ліноліум сьо споровки проводили два класи там рухливі ігри. Е що можна було по спорті провести? Тобто Стислентому варіанті це дуже плачевна ситуація. Була. На новому спортивному майданчику вільно розмістяться два класи, говорить Володимир Нікольчук. Його будівництво відбулося на місці колишньої пустки. Облаштування спортивного майданчику тривало рік, каже хмельницький міський голова Олександр Семчешин. За його словами, цього року в експлуатацію здано 32 два пришкільних майданчика. Вартість цього майданчика понад 2 мільйони гривень, зважаючи на необхідність проведення великої кількості саме підготовчих робіт, робіт з перенесення газових мереж гараж водопостачання, він дорожчий, ніж попередні, бо зазвичай ми такі вкладалися в півтора мільйона». До кінця року планують відкрити спортивні майданчики у школах номер 31 та 22, каже міський голова, а також в селі Пірогівці, яке входить до Хмельницької територіальної громади. За словами директорки загальноосвітньої школи номер 13 Ніни Хулуб, після закінчення занять жителі мікрорайону матимуть змогу відвідувати новий спортивний майданчик. Михайло Жиле, Олександр Гришевський, новини на Суспільному, Хмельницький.